Давайте перше коло запустимо там. Звідси, будь ласка, як вам доя до вас звертатись і скажіть, чому прийшли на сьогодні. Ось так розпочинається заняття з подолання гендерних стереотипів для запорізьких чоловіків у тату хабі. Учасники різні постійні, новачки, ті, хто має дітей чи тільки стане батьком. Запоріжець Кирило на таких заняттях не вперше, каже, має трьох доньок, які його підтримують. Вони завжди раді прийти на «Тато Квіз», і вже ми не один раз були на «Тато Квізі». Вони завжди готові йти, і на «Тато Хаб» вони мене так відпускають, не дуже. Кажуть, може ми з тобою? Я кажу, ну, ми ж там з татами збираємося. Вони, ну, нічого страшного, ми, ми з тобою. Мені дуже цікаво тут спілкуватися з людьми, які теж є батьками, або... або ну, Намагаються стати батьками, бо це така дружня, дружня атмосфера. Ми ділимося досвідом тим, як ми розмовляємо з своїми дітьми, як ми проводимо час разом. Тому для мене це дуже таке. До душі, місце до душі, метою все ж, залишається включення татусів до виховання їх дітей, правильної комунікації, побудова взаємовідносин між партнерами, маю на увазі, мати та батько, саме в процесі виховання дітей. Чоловіча аудиторія відкликається, відкликається яким чином? Тим, що тато це не тільки про тато школу, а ще про різні активності, які впроваджуються в нашому місці. Наприклад, це маю на увазі тато квізи, тато фестивалі. DataHub – це всеукраїнський проєкт «Школи батьківства», який створено в рамках європейського «Трамплін до рівності». У Запоріжжі реалізується, зокрема, за підтримки громадської організації «Платформа спільних дій Запоріжжя». Папи по-новому на свої відносини. Тут усі по-новому подивляться на свої стосунки з дітьми, і це вже добре, що проект забезпечує таку змогу. А освітня складова цього проекту, на мою думку, докорінно змінить ситуацію в родинах. Ми вважаємо, що дуже важливо говорити про гендерні стереотипи та руйнувати їх. Мені це взагалі дуже близьке, бо у мене була можливість, оскільки я молодша дочка у великій какаській родині, прожити життя по-іншому. Тому я знаю, що розподіл прав і обов'язків в родині це дуже важлива справа. І тут справа Ще й в матусях, бо багато матусь також живуть стереотипами і вважають, що виховання дітей – це лише їхня справа. Тут мають розбиратися і татусі, і матусі. Загалом в Україні діють 10 татохабів. Окрім Запоріжжя, зокрема у Вінниці, Херсоні, Краматорську, Одесі та Полтаві. Маргарита Галіч, Олена Пода, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.